בואו נראה אם נוכל להשתמש בידע שלנו בקשר לקפיצים כדי להבין איך קפיצ נע פונקציה של זמן כך נוכל ללמוד גם על תנועה הרמונית נעשה גם קפיצה קצרה לעולמן של המשוואות הדיפרנציאליות. אל תפחדו כשנגיע לשם או שפשוט עצמו עיניים שזה קורה בכל מקרה צייעתי קפיץ, כפי שעשיתי בסרטונים האחרונים הנקודה 0 היא הנקודה בציר ה-X שבה הקפיץ נמצא במצבו הטבעי, הרפוי בדוגמה הזאת יש לנו מסה של M הקשורה לקפי� אני מתחתי את הקפיץ, אני בעצם משכתי אותו כך שהמסה נמצאת בנקודה A. מה יקרה עכשיו? אנחנו יודעים שהכוח המחזיר של הקפיץ שווה למינוס איזשהו קבוע. כפול המיקום X. ההתק X מתחיל ב-A בהתחלה, הקפיץ ימשוך חזרה לכיוון הזה, נכון? הקפיץ ימשוך חזרה לכיוון הזה, הוא ינוע יותר ויותר. лемודים שבענקודה הזאת גורר ארבעה אנרגיה פוטנציאלית. בנקודה הזאת שוחזר חזרה למצבו, הרפוית יהיה למסה מיירות דולה וארבע אנרגיה, ארבעה אנרגיה קינטית. ולחלוף אנרגיה פוטנציאלית, יתמשיך לנוע לאUTO כיוון, ויתקвет את הקפיצ כל הדרך עד שאנרגיה הקינטית תהפוך חזרה לאנרגיה פוטנציאלית. והתרח this יחזור ל自身. בוא ניראים נוכל לקבוע זה שום מסע X יראה כפונקציה של הזמן. מתרחש לנו לקבלת X כפונקציה של הזמן, זאת המטרה שלנו בסרטון הזה, ובבאים אחריו. בואו נראה מה קורה כאן. אני אז נסה גרף של x כפונקציה של הזמן. הזמן הוא המשתנה בלתי תלוי. ונתחיל שווה ל-0. זהו ציר הזמן. אצייר את x זה עלול להיות קצת מבלבל, x בציר מונח, הסיבה x, המשתנה תלוי במקרה הזה זה בלתי רגיל אז זה x נקרא לו x של t כי אנחנו יודעים שx הוא פונקציה של הזמן במצב שציירתי כאן זה בזמן השווה ל-0 נכון? זה בזמן 0 תחליף צבעים מהו ההתק של המסה בזמן השווה ל-0? x או a נכון? נצייר זאת זה a בעצם מצייר כאן קו, זה יועיל לנו. זה a. וזה יש, תבל לדייק כמה שאפשר, זה מינוס a. איפה המסה נמצאת בזמן 0? E a ב-a. זה המקום הזה, נכון? עכשיו נעשה משהו מעניין. בואו נגדיר זמן מחזור. יקרא לזמן המחזור T. זמן המחזור הוא הזמן שלוקח למסה, כשמתחילה מההעתק הזה, מיצה, מיצה, מיצה ומיצה, בנקודה הזאת תהיה לנו אנרגיה קינטית מרבית. ואז יתחיל להיעט, להיעט, להיעט ולהיעט, ואז חוזרת לתהליך הזה כל הדרך הזרה. זמן המחזור T הוא הזמן שלוקח לעבור את כל התהליך הזה. בסדר? אז בזמן נאפס ההעתק שווה ל-A וגם בזמן T. זה זמן T ה-T כיהיה שווה ל-A נכון? <tune> אני מנסה לצייר בגרף מספר הנקודות של הפונקציה הזאת כדי לקבל למושג מהי צורת הפונקציה אם זה לוקח T שניות כדי לנו להלוך וחזור אז זה לוקח T חלקי 2 שניות להגיע לכאן נכון? אותו זמן לי להגיע לכאן יהיה <tune> גם הזמן שיקח לי לחזור אז מה יהיה העתק x בזמן תהיה חלקי 2? בזמן תהיה חלקי 2 המסה תהיה כאן. הקפיץ יהיה כל הדרך הזאת. אז בזמן תהיה חלקי 2 המסה כאן. ובנקודות שביניהם המסה תהיה בה x שווה ל-0. נכון? היא שם. ושם. זה נשמע הגיוני. אז אנחנו מכירים את הנקודות האלה. בואו נחשוב איך תראה הפונקציה כולה. ההאים יתהיה קו ישר כלפי מטה, ואז קו ישר כלפי מעלה ואז קו ישר כלפי מטה ואז קו ישר כלפי מעלה. מה הפירושו של קו ישר ויא piBa... אם יתנו קו beşי ישר כלפי מטה כל הזמן, פירושו של דבר שקצב השינוי של x הוא קבוע. זאת אומרת שהמהירות קבועה. נכון? האם המהירות קבועה כל הזמן ודאי שלו. אנחנו יודעים שבנקודה הזאת כאן המהירות גבוהה מאוד. נכון? יש לנו את המהיר, יש לנו המהירות גבוהה מאוד. אנחנו יודעים שבנקודה הזאת המהירות שווה ל-0. יש לנו כל הזמן התאוצה, כל הזמן תאוצה, אם מעמיקים לחשוב, המסה בעצם מייצה בקצב והולך ופוחט. אך ישנה תאוצה כל הזמן. בהתחלה מייצים ואז מייטים. וכך כל הזמן. אם כן, קצב השינוי של x היינו קבוע. לא יהיה לנו גרף בצורת זיגזג. נכון? זה ימשיך כאן ותהיה לנו נוספת כאן. מה קורה? בהתחלה המהירות היא נמוכה, קצב השינוי של x הוא מתון, ואז מתחילים להעיץ. כשמגיעים לנקודה הזאת, מתחילים להעט, עד שבנקודה הזאת המהירות שווה בדיוק לאפס, קצב השינוי או שיפועה יהיה אפס, ואז אנחנו מתחילים להעיץ בכיוון ההפוך. מיירות קדלה יותר ויותר ויותר. מיירות היא מאוד דולה בנקודה אזות, וáz מתחילים לאי בנקודה אזות. ומה שארת הנקודה אזות? הנקודה אזות המיירות X ו-F. וáz מתחילים שורב לאי. השיפור קדעל קדעל קדעל וקדעל. זוהה הנקודה בא energia קינטית מרבית, וáz מיירות מתחילת f פירושת דבר הוא שאין אנרגיה קינטית בנקודות האלה, והתנועה ממשיכה. הלאה, ולאה, ועוד הלאה. איך זה נראה? אמנם עוד לא הוכחתי את זה, אך מכל הפונקציות של הרפרטואר, זה נראה כמו פונקציות רגונומטרית. אם עליי לבחור אחת, הייתי בוחר בקוסינוס. למה? כי כאשר אנחנו ב-0, לכתוב קוסינוס של 0 שווה ל-1, נכון? כאשר T שווה ל-0, הפונקציה הזאת שווה ל-A. כנראה שהפונקציה הזאת נראית כמו משהו כמו קוסינוס A. A, -A קוסינוס, סליחה. A קוסינוס. השתמש במשתנה אומגה כפול T. כנראה שהפונקציה נראית משהו כזה. בהמשך נלמד שהיא נראית ככה. אך ברצוני להוכיח לכם זה, אז בינתיים תאמינו לי. בואו נבדוק אם נוכל לראות למה שווה אומגה. وبو دعاي فونكسي של الماسه شل الجوف هذا بكني رى جام فونكسي شل كبوعه الكفيص اخيني بطوخ بזה אז بون نرى ما شو اعلى اسوت انا مد لثت لدره شيش لي بكتاط خشبون دفرنشالي بعצم انا كدوشه شل خشبون دفرنشالي نيجا افلو بمشواات دفرنشاليات ولا زوتي هي مشواه دفرنشاليت ريشونه بخيخ שלכם اخزوا رجا مخونن בואו נכתוב את המשוואה הפשוטה הזאת. ליך הוראה, או, או בעצם שנשכתב אותה בדרכים מוכרות. מה יהיה של כוח? כוח הוא מסה כפול תאוצה, נכון? אנחנו יכולים לכתוב את כוח הורק, החליף צבעים. מסה כפול תאוצה שווה למינוס קבוע הקפיץ. כפול היתק, נכון? אני אכתוב היתק כפונקציה של t. כדי, ש... כדי שתזכרו את זה אני... אנחנו כל כך רגילים לזה ש-x הוא המשתנה וזה עלול לבלבל אותנו אז אולי תחשבו ש-x הוא המשתנה הבלתי תלוי הוא לא כי בפונקציה אותה אנחנו מחפשים, אנחנו רוצים לדעת מה קורה כפונקציה של הזמן זאת יכולה להיות חזרה טובה על פונקציה... פונקציות פרמטריות כאן אנחנו מתחילים בחשבון הדיפרנציאלי מהי התאוצה ה-x x, ה-x x כפונקציה של t, נכון? אני קובע מהו הזמן t ואני אומר לנו מהו של x. זה היתק שלנו. מהי המהירות? המהירות היא הנגזרת של היתק, נכון? המהירות בנקודה כלשהי היא הנגזרת של הפונקציה הזאת, קצב השינוי של הפונקציה הזאת ביחס ל -t. אז נחשב כ-dx ל מהי התאוצה? התאוצה היא קצב השינוי של המהירות, נכון? כלומר, צריך לקחת את הנגזרת של זה, דרך אחרת היא לקחת את הנגזרת ש... השנייה של הפונקציות העתק, נכון? התאוצה שווה, אני רוצה להראות, אני רוצה להראות לכם צורת כתיבה שונות, x תגיים של t, הנגזרת השנייה של x, ביחס t כמובן, אפשר גם לכתוב d, ברית בועה, X, חלקי D T ברית בועה. השנייה. אני רואה שזمان אולח ו Özel. נתרебו שירטון מה שכתבתי קדימה.